آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم وشره من الله والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت آمَنْتُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله بعد الموت والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت به ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت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 بِاللَّهِ وَمَلَائِكَةِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَرْ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشر سامنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت امنت بالله وملائكته وكتب وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعثاً ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله <والوصله> واليوم الاخر والقدر خيره وشركه <الشلف> آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشر بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت بعد الموت Is قَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ وَالْبَعْثِ بَعْثٍ سوء